Так. Зачекайте, будь ласка, в якому місці ви знаходитесь. До центральної диспетчерської надходять усі виклики з Миколаївської області з номеру 103. Саме тут диспетчери дізнаються усю інформацію для бригади швидкого реагування. Дзвінки надходять від 750 до 900. В різні, в різні часи доби різна кількість викликів. На прийоми виклику працює від 4 до 5, в основному 5 диспетчерів. Зараз на ці на кількість дзвінків це достатньо, бо в довоєнний час у нас було 1200-1600 дзвінків. Під час активних обстрілів міста та області до диспетчерської надходило сотні викликів, розповідає Людмила. Під час обстрілів... Дійсно, викликів надходило дуже багато, тому що е, люди у стані стресу викликаючи швидку, вони не можуть описати, скільки там постраждалих, які у них травми. Вони тільки повідомляють, що трапилось і місце, де це знаходиться. І тоді е, тут вирішувалося, скільки туди направити машин. Розказуйте. Жалоби, які я вважала окруження, слабость. Лікарка бригади екстреної медичної допомоги Юлія залишалась у місті з перших днів повномасштабної війни. Жінка говорить, виїжджає на виклики по місту та області, аби швидко евакуювати та реанімувати поранених. Різні виклики були. Були і, там, коли прильоти були, ми виїжджали на виклики. От коли будинки обстрілювали ракетами, також от люди під завалами були. Також ну, ми чекали, поки нам достануть. От, а потім надавали медичну допомогу. Різні були. Ну, важко і люди на мінах підривалися також. От, брали снаряди, якісь руки, такі недозволені. Там. За межі Миколаєва ми виїжджали. І діти були також у нас, які підривалися. Потім ну, ми їхали, забирали, лікарні вислав обласну. Коли масові обстріли Миколаєва з боку російських військ припинилися, викликів стало менше, говорить Юлія. Найчастіше виїжджають до літніх людей. Серцева судина, ну, якби, таке от, в візуальному, там, старші люди, арітмії, таке от, гіпертонічні, кризи, от, ну, і фарти. День 10-11, 9-10 літом менше трошки зимою, більше, якщо і вірус не додається. Подобається, потрібно любити свою роботу, щоб працювати на швидкі, мені здається. 89 бригад екстреної медичної допомоги працюють щоденно та цілодобово по всій Миколаївській області, розповів головний лікар Андрій Самойлов. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.